نبدأ الآن اجتماعنا السنوي للاستعداد لرمضان الذي لا زال دونه احدى عشر شهرا، لقد لاحظنا أن هناك بعضا في السنوات الأخيرة، رغم أن النتائج لا زالت مرضية كما عهدناها حتى الآن، نعم نعم أولئك الذين. الذين ينادون بإصلاح حال الناس في رمضان لا لا لا تقلق إلاءهم لا يعودوا مجرد صياح مؤقت هم يعودون إلينا كل عام يا جنية المطبخ لقد كنت أضعف الجميع للأسف كل من قضى من الشهر أكثر كان طعامهم أقل. هل أشرحت السبب؟ تعلمين أن طبع الكسل لم يشبع ويكتفي بالعطلات، بل ولم يأخذ من أيام الدراسة والعمل وحسب، فقد بدأ ينافسني على العشرة الأولى ولعل الناس قد تخلصوا منك باللجوء إلى قرآنه، وأنت تتعذرين بالكسل. ها عموما، احرصنا على بقاء الناس بعيدين من أقصى ما يمكن عن رمضان الحقيقي، لأنهم إن اقتربوا... احترقنا أكثر وقصدوهم الأجل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الأجل غريب نحن الآن في المساء ولا أرى أحدا من الجن هنا ها؟ ها أنت؟ عوذ بالله من الشيطان الرجيم ها؟ احترم الأخوة في الجنية يا هذا وكيف تكون بيننا أخوة؟ وأنت من القاصطين الكافرين أتباع السفيه إبليس لماذا لم تصفدي مع بقية الشياطين؟ آها أه يبدو أن رمضان قد دخل لهذا سبب الطريق خالل. يبدو أنها من الشياطين المسوطة للمرض عجبا لما هو مستعجل هكذا؟ على كل حال لقد بدأ العمل الآن، من قال أنه وقت النوم؟ لا لا نوم بعد اليوم، يا عزيزتي هذا وقت تجهيز السحور، كيف لأبنائك أن يصوموا إذ لم تهدي لما لا تتابع ما فاتك من النهار من أخبار أو جديد أعمال رمضان الدرامية هذا العام؟ الليل طويل ولا طير من ذلك، لا أظنني سأتعب نفسي من وسوستك، لقد تكفلت نفسك بذلك، كيف هو سير العمل؟ جيد جدا، لا معوقات حتى الآن، مم. والطعام لذيذ جدا، ولقد أوشكنا على الإنتهاء. ماذا؟ يا ويحي! يا ويحي! علي ان اشغلهن آها آه وجدتها ما الذي وجدته ساسلمهن الى جنيه السوق وستولى امرهن <تصفيق> يبدين وكانهن مساجين او صناديق عندك حتى تسلميها لمن تشائين من رضي لنفسه أن يكون سجيناً أو صندوقاً نملأه بما نشاء أو كرة نلعب بها كما نشاء فلا تحمل النتائج. لا تنسى أن يحضرنا الكنافة والسمبوسة والقطائف حتى نجهزها للفطور.